I bild 5 ska vi presentera skolan vår. Antingen den skolan du jobbar på, er du lärarestudent, kan du ta praktikskolan din. Om du är er lärare kan du välja arbetsplatsen din eller du kan göra som jag och välja högskolan i Östfold där du är student det här semestern. har skrivit in högskolan i Östfold på toppen på titel platshållaren här. Så går jag opp och sätter och så väljer jag att jag bare önskar titel i dette bild. Det jeg skal gjøre videre nå er at jeg skal sette in et bilde av skolen min. Jeg har vært på internet og finnet et bilde jeg har tatt tidligere. Jeg trykker på «Sett in og går på «Bilder» og velger denne enheten. Så finner jeg bilder av Høgskolen Østfold. Klikker på det og trykker på «Sett inn» nede til høyre. Da får jeg et stort bilde av Høgskolen Østfold. Det må jeg gjøre litt randet mindre fordi at det ska få lov til nå å rotere litt rand. Så det jeg gjør, jeg går in på bilde og så trycker jeg på skillekortet animasjon. Her får vi mange valg, og i oppgaven så står det at bildet skal rotere. Og da finns det under utheving et valg som heter rotation jeg klikker på det. Her borte så kan du se at det står ved klikk jeg velger med forrige. Det er at den automatisk skal rotere i det lysbildet kommer in og så sier jeg her for eksempel at rotasjonen den kan ta 4 sekunder. En annen ting jeg også skal ha i dette bildet er at jeg skal virvele ut når visningen er ferdig, og da klikker jeg nok en gang på bildet, og så går jeg her på pil nedover igjen, vi er altså under animasjoner fremdeles, O här finns det en utgång alltså hur den bilden ska gå ut av skärmen. Och då väljer jag virvle. Trycker jag på den så då visar den hur den forsvinner ut av skärmen när det är färdigt. Så ska jag också ha en länk till högskolans webbsida. Jeg går på hem och så går jag in og så väljer jag borte. Här är det något som heter en textbox. Jeg trykker på tekstboks, og så drar jeg den utover under bildet Høyskolen i Østfold, og så går jeg og gjør om teksten litt større. Jeg vet adressen til Høyskolen i Østfold. Det er www.hioff.no. Og i Office så er det sånn at hvis jeg nå trykker på avstandstasten eller Enter, så blir det automatisk en klikkbar link. Det var sånn vi gjorde det før det tiden. Nå er det sånn at i forhold til universell utforming så skal det stå vad det linkes til. Så jeg tar Ctrl-C, og så i stedet her nå så pusser jeg ut dette, og så skriver jeg Høyskolen i Østfold. Og her ble det visst ikke plass til hele Høyskolen i Østfold, så jeg får tilpasse denne tekstboksen slik at det blir plass til hele Høyskolen i Østfold. Kanskje litt overdrevent stor, så jeg går ned litt på størrelsen her og så midtstiller som sånn, cirka under her. Det jeg skal gjøre nå er at jeg merker teksten, så går jeg på sett in og så velger det valget som heter kobling. Og her går jeg in og skriver in internetadressen til Høgskolen i Østfold, nemlig www.hioff.no og så trykker jag på OK, og nå markeres denne teksten med att den blir blå, og at den får en understrekk som er på en måte den universelle visningen av at dette en internett